Dozvoli, mila, momo smijehu da te pomiluje nježno po obrazima, dok vjetar pleše naštoviti ples u tvoje kosi. Dozvoli, mila, da ove koračnice što odjekuju srcem usadim u tvoju dušu za uvijek tišinom lijepe proljetne noći sreća neka naša zaplovi. Mila moja, ja volim ovaj život s tobom, ti si sve. All right.